سور انکبوت کی آیت نمبر پینتالیس ارشاد باری تعالی ہے اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ اور برتر ہے اللہ کے ذکر میں نماز تلاوت قرآن حکیم دعا و استخبار سب شامل ہیں ذکر اللہ کی بڑی عظمت اور اہمیت اور برکات والا عمل ہے ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الٰہی تک پہنچ سکتا ہے حضرت ابو بریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الٰہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازر ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت ابو خریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے عمال میں بہتر ہے تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور اللہ کی سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے اس میں خیر ہے اور اس جہاز سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں صحابہ کرام رام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ کا ذکر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاع ف فرمایا اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعائیں پڑتی ہیں ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار سبحان اللہ الحمد واللہ اللہ اکبر کہوں سوکھے پتوں والے درخت کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا عصا مبارک مارا رہا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ صلی شاعر فرمایا یہ کلمے صبح اللّہ الحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس طرح کے پتے جھڑتے دیکھے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یقینی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں تو ذکر الہی سے معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سو بار سبحان اللہ وبی حمد ہی کہا اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ کہ کثرت میں سمندر کی چھاگ کے برابر ہوں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاط فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاف فرمایا گیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعط فرمایا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا ہے یعنی سبحان اللہ و بھی سب سے افضل ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش الہی تک پہنچے گا بشرطہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعظ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مرض کیا کہ اے اللہ مجھ کو کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرما دیجئے جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا لا الہ الا اللہ کہا کرو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہی کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں تو یہ میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی عطا فرمائیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے کہ مجھ اگر ساتوں آسمان اور میرے میرے سواؤ سب کائنات جس سے زمین کی آبادی ہے سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا حضرت ربیہ بن قاب اسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سفر میں جاتے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے مسجد میں قدر رکھتے غرض ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے دور حاضر کی بے سکونی اور ذکر الہی دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے اہل مغرب کے ہاں خود روحانیت سے فرار کی وجہ ہے سے ہیں پاکستانی معاشرے میں بھی حد سکونی یاد الہی کی غفلت کی وجہ سے ہے نیت نئی جسمانی و نفسیاتی بیماریاں بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے پوچھا اے ابو امامہ تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ میں تجھے ایسا ذکر نہ بتاؤں جو جو تیرے دن رات کے ذکر کرنے سے بھی زیادہ ہے اور افضل بھی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاع فرمایا یہ کلمات کہا کرو سبحان, سبحان, اللہ سبحان اللہ عدد ما خلاقہ سبحان اللہ ملا ما خلقہ سبحان اللّہ ادل ارد سبحان اللّہ ملا ما فل ارد وسمائے سبحان اللہ اد ما کتاب ہو سبحان اللہ ملا ما آسا کتاب سبحان سبحان عدد ادش ان سبحان اللہ ملا كل شيء الحمد عدد ما خلقہ الحمد للہ میلا ما فل اڑ دے وسمِ الحمد للہ دَ آسا کتاب ہو الحمد للہ ملا ما آسا کتاب ہو الحمد للہ شعین الحمد اللہ ملا کل شيء